Kicsit felfordult a világ 2020-ban, az új típusú koronavírusnak köszönhetően. Március végétől három hónapig országos karantén volt Szlovákiában. A helyzet kicsit javult a nyár folyamán, de itt vagyunk a második hullámban. Október 1 45 napos szükségállapotot hirdettek az államban. Lássuk, mit gondolnak az emberek a koronavírusról. A helyzet felettébb érdekes, érdekes időket élünk. A koronavírus helyzet most sokkal erősebb vagy rosszabb, mint annó tavasszal, de lehetne ennél sokkal rosszabb. Szerencsére még nem vagyunk kés a mint annó tavasszal. Hát, elég sajnos, hogy olvassuk a interneten, újságokban, tévében, lássuk, hogy uh, itt is vannak fertőzöttek, meg uh, vírus van, és hogy vészhelyzet van, hogy mindenkinek muszáj ezt a maszkot hordani. Elég érdekesen oldották meg ezt a helyzetet a szlovák, minisztérium. Úgyhogy ezzel a van, ez egyikben még megengedik, aztán nem. És a, szerintem itt a utcán lévő maszkviselés is olyan lényegtelen, de próbálkoznak azért. Hát szerintem eléggé kaotikus helyzet. Nem tudom igazából, hogy miért fújják föl ennyire. Szerintem nincs akkora járvány, mint állnak, ezt mondják. Én őszintén nem, nem nagyon látok vele problémát, szerintem egészügyesen próbálják oldani a politikusok, néhol kicsi túlerős szabályokat hozva, gondolok itt a tízes zárásra, hiszen ha már nyitva van egy hely, akkor mindegy, hogy mikor zár, szerintem. Nem nagyon hiszem el ezt az egészet, mivel úgy gondolom, hogy őkban e ez inkább és kitaláció, hogy próbálják az embereket befolyásolni, és ezáltal próbálják őt irányítani. Elhiszem, hogy tényleg vannak járványok a világon, de az, hogy egyes vírusok, hogy ennyit megfertőzenek és ennek akkora cipőt csináljanak, mármint a média által, azt nem tudom elhinni. Jó van például ott a Spanyolországban is, vagy a olaszoknál is volt ez az egész. jóval lehetett. Elhiszem, de akkor... Például nyáron, hol volt? Miért nem volt belőle semmilyen nagy ö, hír? És aztán első 7. szeptembertől pedig újra megjelent? Szerintem a többsége azt gondolja, hogy nem létezik. Mi már annyi mindent tudunk róla olvasni a interneten. Nagyon sok mindent. És szerintem sem létezik, mert ami betegség van, már mindenkire ráfogják, hogy koronavírusos, pedig nem az. Hát, olvastuk, lássuk, halljuk, nem az. Az előtt is volt influenza, és most fog jönni ugye télen a influenza szezon. Akkor majd mindenki koronavírusos lesz. Hát én nagyon szomorú vagyok, mert azt hittem, hogy ez a második hullám nem lesz olyan, olyan hatalmas, hogy sokan, sokan vannak pozitívak. És valaki azt mondja, hogy nem gond, de szerintem addig nem gond, amíg valaki nem kerül be a kórházba, és netán meghal. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, úgyhogy én, én, én félek a vírustól, és vigyázok magamra, a családomra. Hát az a észrevételem, mert sokat vagyok utcán a kutyával, hogy főleg a fiatalok nem veszik komolyan. Én már egy ideje, kint is mazuba vagyok. A lépcsőházban még elejétől, mert oda is mindenféle idegenek járnak, nem tudhatom, hogy a liftbe kiment előttem. Hát a maszka kapcsolatban még sajnos az meg eléggé, mondjuk ott is egész nap abban vagyunk. Hát nem, nem a legkönnyebb, de azért iparkodik az ember, vagy. sőt, aki maszka nélkül jön be oda az üzletbe, rászólunk a szólunk, tegye föl, vagy vegyen, ottan lehet vásárolni. Hát nehéz, mondjuk például nekem is ilyen aszmaféle van, és nehéz a levegőt szedni. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ha most rajta lenne, vagyis ha rajta van az oromon, ugye, akkor beszívom azt a levegőt, ugyanúgy visszaszívom, és ez nem egészséges. És pláne olyan embereknek, akik azt másak, én is azt más vagyok. És én sem tudom 12 órán keresztül ezt így hordani a munkahelyemen. Bár lehetetlen, lehetetlen. Az emberek rosszul vannak tőle. Ö, nagyon is zavaró tényező én szerintem, mivel mindig maszkot viselni, főleg én szemüveges fejök, én nekem ez elege zavaró tényező, és mivel ö, például most ilyen időnkben ö, kint hideg van, benn még meleg helyre bepárasodik, de amúgy is beszokott, de most duplán, és úgy vagyok vele, hogy így is úgyis bárki megfertőződhet, hogy akár maszkot visel, akár nem. Hát a kültériben nem értek egyet, mert szerintem megtartják azok az emberek a távolságot. Most egy ilyen nagyobb városban, hogyha most többen vannak például a szemaforoknál egymás mellett, akkor ott érthető. De alapból, hogyha valakinek olyan tűnözői vannak, karanténban kéne maradni otthon, mert van annyi, van annyi az önbecsülése, hogy nem akarja többieket megfertőzni. A beltéren az megérthető, az érthető. Én betartom, mert, mert szerintem valamilyen ö, módon véd a többi embertől, meg, meg másokat is, de igazából most van egy ilyen vászon az arcomon, azon ugyanúgy átmegy a levegő, átjön. A vírus kisebb, mint egy, nem tudom én akármi. Szerintem muszáj, hogy legyen valami minőség a masz maszknak, hogy nem egyszerű rongy, és kell hordani szerintem. Úgy, ahogy megmondanak, higiéná, ahogyan megmondja, azt kell betartani. Igazából szerintem ez szükséges, rossz. Abból kiindul volt száz évvel ezelőtt, lövészárokban harcoltak az emberek, és a mustergáz marta a és gázmagban futkostak. Ez a kis maszk, amit mi hordunk, szerintem elviselhető. Tehát nyaró bíműt az a jó szobni, de obchodusid ámruskóval... Erről mit a Hát kellene, hogy viseljék, mert valami csak véd. És fölöslegesen nem maszkálok. Társaságba abszolút nem megyek, egyedül élek amúgy. Majd a lányomhoz fogok menni novemberben, meg én leszek. Erről nem is hallottam, hogy ez a szükségalapot lesz. Ennyire nem nézom nézem a híradót, de Szerintem, remélem, hogyha nem fogok találkozni abban, hogy én a edzésekre és iskolába, akkor nem fogza elvenni. Ugye én egy katolikus médiumnál dolgozom, ezért fél az esélye, hogy a szentmisék megszűnnek. Aztán szerencsére tisztázódott, ezért nem kellett azt csinálnunk, mint tavasszal, hogy online streamenünk szentmiséket. De erre is fel vagyunk készülve, bármit hozhat a jövő. Az emberek félnek, nagyon félnek bejönni. Én étteremben dolgozok, és nagyon félnek bejönni emberek. Úgyhogy a Matovics úr szerintem ezt jól gondolta, mert ha most nem zárja be az éttermeket, meg a többit, akkor az éttermek rá lesznek arra kényszerülve, hogy bezárják. Ugye? Mert az emberek nem fognak menni, és akkor mégiscsak csődbe mennek. Úgyhogy ezt szerintem így gondolta ki. Szóval futballiztál az, hogy ezt nem tudom, hogy a rúzsérizatja hozzá, hogy a tétóvágyat, és őszatoszom rád a práci. Edzőtermeket is nyitva vannak, nincs fertőtlenítve, nincs kellő távolság a tornázók között. Én se járok jogára ezért, mert a boxolók termében van, kijönnek, izzatta, mi meg bemennénk. Hát az nem lehet, inkább nem megyek. Gyalogóni járok a vákhoz, nordic walking, jó levegőre.